nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára sőt nálunk mindenki tegezi egymást kortól nemtől függetlenül jelenlegi világgal mennyire vagytok? elégedettek hm? nézzük meg akkor hogy mit is csinálunk de mielőtt ugye megnézném, mondom hogy képzéseket folytatunk abból a célból hogy az emberek képesek legyenek az élethelyzeteiket helyesen megoldani helyesen kezelni, problémákat megelőzni illetve megoldani sőt arra is fontos lenne hogy a célokat képesek legyenek az emberek megvalósítani és Milyen, mi, mi miatt kellene ezeket jól megoldani? hát mert vannak bizonyos képességeim például olyan képességem hogy volt egy látomásom annak idején hogy megbíztak azzal hogy tanítsam az embereket olyan témában amivel boldogulni tudnak az életben tehát az életük minden területén azért hogy fejlődhessenek ugyanis ha az emberek problémákkal rendelkeznek akkor azzal az a gond hogyha egy ember most egy adott ember és bármilyen emberről van szó gondokkal, problémákkal küzd akkor igazából nem képes arra hogy tanuljon na most ha visszaemlékeztek a múltra és olyan szinten emlékeztek a múltra hogy esetleg általános iskolás korotokra akkor az általános iskolában mondjuk bizonyára észrevesztétek, bár lehet hogy nem figyelted meg de ha most gondolkodsz rajta azok voltak a rossz tanulók akiknél otthon családi zűrök voltak mindig azok voltak a rossz tanulók akik meg otthon családi zűrök voltak akinél kiegyensúlyozott kapcsolatok voltak, mármint a szülőknél voltak kiegyensúlyozott kapcsolatok ott a gyerek képes volt arra hogy jól tanuljon tehát ami azt jelenti hogy a jól tanulás az annyit jelent hogy az ember képes megérteni és utána használni azt amit tanult na most a legtöbb ember aki problémákkal küzd azért nem tud tanulni és ezáltal fejlődni mert a gondolatai a problémáim vannak a problémák pedig mindig a múltban vannak tehát megjelenik egy probléma majd mit tudom én pár óra, pár nap vagy pár hét múlva, az a probléma már múlt idő, de az ember mégis a figyelmét nem a jelenre fordítja, hanem a múltra. Ezáltal az adott illetőnek sokkal kisebb a figyelme a jelenre és ha éppen az egy tanulás a jelenben akkor nem a jelenre figyel hanem a múltra, na most mondok példát további példákat is nyilván az is számít egy gyerek képességénél hogy az édesanyja mennyit fordított, mennyi figyelmet fordította saját gyerekére, mennyit foglalkozott vele, mennyit beszélt hozzá és ha egy anya tele, tel is tele van problémával akkor megint csak ugyanez a probléma hogy nem tud figyelmet fordítani a jelenre, pedig a gyerek az a jelenben van az nem a múltban van, az a jelenben van és a gyerekkel jelenbe kell foglalkozni de egy anyának a gondolatai, a problémáim vannak tehát a múlton vannak akkor nem tud olyan ford figyelmet fordítani a gyerekre, most egy gyerekre nem fordítottak elég figyelmet mert problémák voltak a családban akkor a gyerek már hiányos fejlesztést kapott, szülői fejlesztést ami azt jelenti hogy nem kommunikáltak vele eleget, nem figyeltek arra, hogy a gyereknek vannak-e meg nem értései, és azokat a meg nem értéseit nem magyarázták el, mert a szülőnek a figyelme, és elsősorban anyja, az a múlton volt. Ezáltal keletkezett egy gyereknek már picikortól egy csomó meg nem értése ráadásul ugye ha megnézed a tudatlanság révén a párkapcsolatok úgy működnek hogy nem javulnak hanem romlanak tehát ami azt jelenti hogy telnek az évek és nem javulnak a párkapcsolatok tudás nélkül hanem romlanak tehát hogyha már mondjuk másfél éves a gyerek másfél éves korában már gondok, problémák voltak akár párkapcsolati problémák is beleértve akkor gondold végig hogy mondjuk 5 évvel később mondjuk mikor a gyerek elmegy iskolába és ott tényleg kell tanulni akkor már valószínűleg még több probléma van még több több családi probléma van akár párkapcsolati probléma, ezáltal ugye a gyerek még több problémát lát, még zaklatottabb, még inkább a gondolata a múltban van és úgy tanul tehát amikor valakinek van tudása az élet és az ember működéséről mert egy képzett kócs mondjuk a kócs azt jelenti hogy ember és életjobbító akkor pontosan tudja hogy mi az élet folyamat és ha például egy gyereknek tanulási nehézségei vannak akkor az pontosan mondom pontosan tudható hogy nem csak a jelenben lehetnek ott családi háttér problémák mert egy gyereknek nincs problémája egy gyereknek a szülők a probléma és a szülők okozzák a problémát tehát egy gyerek nem tud magának problémát okozni, mert ő gyerek főleg egy 7 éves kor alatti gyerek semmilyen problémát nem tud magának okozni minden probléma visszavezethető a szüleire és ha az a gyerek tanulási nehézséggel küzdött gyerekkorban azt tuti hogy a szülők nem ideális párkapcsolatban voltak, az volt biztos na most ennek következtében ugye végig mondjuk tanulási nehézségei voltak a gyereknek és akkor a mai világban simán ráfogják a tanulási nehézségekre egy gyerek tanulási nehézségére, hogy diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia és akkor elviszik ilyen, meg, tehát először is megkülönböztetik a többitől ami egy újabb trauma mert a gyerek az ilyenfajta megkülönböztetés tudja hogy nem pozitívan éli meg mert tudja hogy nem azt mondják neki hogy jaj de jó édes gyerekem hogy te neked ilyen diszlexiád van vagy diszgráfiád vagy diszkalkuliád, érted? biztos hogy nem ezt mondják hanem esetleg elkezdik sajnálni, netántán lesajnálni ami azt jelenti hogy olyan törések keletkeznek a gyerek életében, hogy biztos hogy végig-végig tanulási nehézségei lesznek ha csak nem kezd el egy olyan helyen tanulni mint például nálunk majd felnőttként vagy akár már gyerekként ugye a szüleivel, hogy megértik a tanulási nehézségeknek a működését és nem válik belőle egy olyan felnőtt, aki akarna tanulni, csak nem tud és még egyszer mondom, egy ember két okból nem tud de az igazából egy ok, az az egy ok az, hogy nem a jelenben van a figyelme tehát nem tud a jelenben lenni a figyelme, de a két ok az mégiscsak hogy azért nem tudod a figyelni mert egyszerűen meg nem értései vannak tele van az élete meg nem értéssel és ez elsősorban szavak meg nem értése a második dolog pedig az hogy a jelenben van egy olyan problémája amely a figyelmét elviszi és én most kérdezem tőletek hogy mivel én azt látom hogy az emberek zöme ilyen problémákkal küzd a kettőből egyikkel vagy akár mind a kettővel tehát még egyszer ugye mi ez a két probléma? hogy van egy jelenbéli probléma és az odaragasztja a figyelmet és ezért valaki tanul és a jelenben nem jegyez meg semmit a másik pedig, hogy végigkíséri egy tanulási nehézség az életét telisteli meg nem értésekkel, tel is teli meg nem értett szavakkal és ezáltal az illető a jelenben hiába akar tanulni a meg nem értett szavai miatt nem tud, a meg nem értései miatt nem tud na most kérdezem én hogy hogy oldjátok ezt meg az életetekben? de miért kellene megoldani? miért kellene megoldani? nézzük meg pillanat látszik, látszik, tehát azért kellene megoldani Vagy maradjunk ennél itt, vissza visszamegyek. Mert nincs más lehetőséged, ha te azt gondolod, mondtam, hogy. Mondtam a telefont, mondtam. mondtam. Mondta sós, hogy... Jó. Tehát nincs más lehetőséged, mint hogy bekerülj az aranykorba. függetlenül attól hogy itt tanulsz vagy nem itt tanulsz vagy hol élsz a Földön, bárhol élsz be kellene kerülnöd az aranykorba de az aranykorba csak bizonyos emberek fognak bekerülni és az aranykornak 2035-re bolygószinten be kellene következnie már ami azt jelenti, hogy nem egyszerre fog bekövetkezni természetesen, hanem 2026-tól fokozatosan. És az azt jelenti, hogy 2035-re viszont mindenütt aranykornak kellene lenni a bolygón. és azok akik nem juthatnak be az aranykorba miért nem juthatnak be? nézzük meg mert végig kellene élni egy lelki fejlődést a lelki fejlődés azt jelenti hogy a szellemi fejlődés révén ezt is mutatom visszamegyünk itt a szellemi fejlődés tehát a szellemi fejlődés megoldja azt tehát a tudás megoldja azt hogy ezeken az életterületeken boldogulj ha bármely terület hiányzik az életedben akkor is boldogulnod kell úgy hogy tanítod másoknak pedig azt gondolnád hogy nem kéne tanítani mert nincs jelen az életedben és? és akkor mi van? nincs jelen ezért kellene tanítani másoknak ha jelen van az életedben akkor meg miért ne taníthatnád ha már azt az dolgot, jól csinálod, szóval itt van tíz terület ennek a megoldása egy szellemi fejlődést előzményt tehát szellemi fejlődés következtében jön létre tehát ha szellemileg fejlődsz akkor ezeket megoldod és azért kell megoldani az életben ezeket amit az imént elmondta ugyanis ha problémáid vannak nem tudsz tanulni miért? mert a figyelmedet nem tudod oda koncentrálni a tanulásra és mit csinálsz még? ha problémáid vannak? hibázó Tehát nem elég, hogy nem tudsz tanulni, hanem egyéb esetekben sem tudsz odafigyelni, amikor figyelni, oda kellene figyelni a jelen dolgaira. És ezért hibázó És a hibázás következtében lesz az embernek mondjuk balesete, a hibázás következtében lesz mondjuk családi problémája a hibázás következtében lesz mondjuk, pénzügyi problémája sőt a hibázásod következtében lesz az embernek betegsége is na most tehát elég fontos lenne hogy az ember képes legyen odafigyelni a jelenre de ha van egy problémád, vagy akár több is, ami ott motoszkál a fejedben, akkor a figyelmedet az akár teljes egészében lekötheti. És ezáltal nem tudsz tanulni, és nem tudsz szellemileg fejlődni ahhoz, hogy képes legyél az élethelyzeteidet, minden élethelyzetet helyesen kezelni, problémáidat megelőzni ha vannak problémák akkor megoldani, célokat megvalósítani hogy ezekre képes legyél vagy akár képes legyél ezekben mások segítségére lenni és az ember megszünteti a problémáit mert van tudása hogy akár megelőzze a problémáit akkor képes az ember a fejlődésre akkor indul el egy lelki fejlődés, de a lelki fejlődés sem indulhat el tudás nélkül tehát nem elég hogy valakinek vannak spirituális ismeretei akár széles körű spirituális ismeretei mert a spirituális ismeretnek semmi köze ezekhez a területekhez semmi köze az hogy te tudjál bánni önmagaddal az nem spirituális ismeret hogy tudjál bánni a pároddal, az nem spirituális ismeret hogy a szüleiddel, gyerekeddel, másokkal, a munkáddal, a pénzzel, a környezeteddel, a hatóságokkal tudjál bánni nem spirituális ismeret ebből a tízből egy a spirituális ismeret a tizedik de ott van még kilenc terület és bizonyos emberek azt gondolják, hogy simán a spirituális ismerettel ő szellemileg képes fejlődni. Nincs lelki fejlődés szellemi fejlődés nélkül. De a szellemi fejlődés, ez a tíz terület, ismerete. Oké? Okay? és abból csak egyet ismer az ember, a tizediket akkor még az életének a többi területe jól fog működni, de hogy fog? tudjátok azt látom, nem tudom ti mennyire látjátok az embereknél hogy egyesek piszkosul el vannak száva a spirituális ismereteiktől közben az életük romokba hevel, érted? na most én úgy jutottam a spirituális területre hogy én előtte képes voltam arra hogy az anyagi világ területén eredményeket érjek el érted? ami azt jelenti hogy ezeket mind sikerült megoldanom, mind ezeken a területeken hát melyiken talán nem volt problémám hát mondjuk a négyessel nem volt problémám igen a négyessel nem most régen tehát problémám volt egyesse, kettesse, hármassal, ötössel, hatossal, hetessel nyolcassal, kilencessel, minden problémám volt, kilencessel is és mit lett? megoldottam? oké? Okay? és amikor a spirituális területen területtel elkezdtem foglalkozni ezeken a területeken már sok minden megoldódott és volt amit párhuzamosan kellett megoldani nem egy két dolgot de megoldottam na most azok az emberek akik azt gondolják hogy hú milyen sokat tanultak a spiritualitásról és közben az életük bizonyos területei vagy akár az összes nincs rendezve az hogyan gondolják azt hogy ők az emberek számára jó minták lesznek Ugyanis csak úgy lehet bejutni az aranykorba, hogyha az ember ezekkel már rendezte a dolgait. Érted? Tehát én nem azt mondtam, hogy mindenbe tökéletes vagy. Nem, nem ezt mondtam. De azt viszont mondom, hogy nem lehet olyan hogy te kapsz egy problémát elnyomásként éled meg a problémát és utána fogod és elnyomsz egy másik szemét Mert már pedig most ezt csinálod, ezt csinálod hogy kapsz egy problémát ugyanis egy ember mindig egy problémát elnyomásként él meg tehát egy problémát ha van tudásod akkor azért nem éled meg elnyomásként, mert nem problémaként veszed azt a dolgot hanem feladatként és egy feladat az nem elnyomás egy probléma az elnyomás oké? Okay? és mikor te kapsz egy problémát bármit az életedben és azt nem tudod feladatként kezelni mert nincs rá tudásod akkor az bizony elnyomás és az ember automatikusan úgy működik hogyha nézd meg ha problémád van úgy lehúzod a környezetedben lévő embereket hogy csak úgy fütyül az nem elnyomás véletlenül? hát most csak gondolj arra hogy az interneten látsz egy olyan dolgot ami problémaként jelenik meg számodra és utána első dolgot hogy ezt megosztod azt a problémát másokkal tehát elnyomásként éled meg te és elnyomod azt a másik szemét is akinek megmutatod hogy nem ezt csinálod? dehogy nem ezt csinálod mikor küldök én nektek az internetről negatív híreket? mikor keresek egy olyan hírt ami negatív és elküldöm nektek? emlékeztek ilyenre? Na, nem is, hát nem fogok egy elnyomást továbbítani világos, egy negatív hír amint te nem tudsz változtatni az elnyomás és te nézed az elnyomásokat és utána küldöd tovább hogy ne csak rádhasson elnyomólag hanem másokra is, szuper vagy Na most gondold végig így működsz az aranykorban meg csak az juthat be aki képes arra hogy ne okozzon elnyomást, érted? na most ha ezt valaki tudás nélkül meg tudja oldani hogy ne okozzon elnyomást akkor én megeszem a kalapomat de durvábbat is tudnék mondani ebbe a kapcsolatban oké? Okay? csak nem akartam mert tudom hogy nem kerülne rásol tudod? tehát én hát szerintem a Földön az hogy az ember hogyan működik az emberek közül nem azt mondom hogy én vagyok a legjobb de ahogy a legjobbak közben vagyok, az biztos oké? Okay? és akkor most ezt gondold végig hogy 8 milliárd emberről beszélek oké? Okay? tehát 8 milliárdról, nem 80 emberről beszélek hogy 80-ból én vagyok az egyik legjobb hanem 8 milliárdból az egyik legjobb, aki legjobban ismeri az emberek működését oké? Okay? Ne, nem kell ezt elhinni az hogy te hogy éled az életedet, az a te problémád az nem az enyém tehát emberek azt gondolják hogy ugye én beszélek erről rendszeresen hogy be kell jutni az aranykorba és emberek meg azt mondják hogy ó hát ez nekem rossz hír hogy be kell jutni az aranykorba nem is akarom ezt hallani hogy nekem be kell jutni az aranykorba ezáltal még azt is kitörlöm hogy ilyen információkat kapjak meg kikérem magamnak hogy olyan információt kapjak hogy be kell jutni az aranykorba tehát ez a tudod struc politika homokba dugja a fejét hát de most gondold végig melyik a jobb? ha hülye tudatlanul éled az életedet, mert nem tudok mást mondani vagy tanulsz, fejlődsz érted? melyik a jobb? nem talán az utóbbi? tehát nehogy már mondják ezt, vagy gondolják ezt az emberek, nehogy nekem megmondja a szedlacsik hogy én bejuthatok-e az aranykorba vagy sem, nem én mondom meg, mert nem én választom ki hanem a fentiek, hogy ki fog bejutni az aranykorba és ki nem én csak egy egyszerű szóvivő vagyok, semmi más a fentiek szóvivője nem kell rám hallgatni tehát engem kiválasztottak erre hogy a fentiek szóvivője legyek és nem véletlenül választottak ki erre a fentiek nem fontos egy szó, szóvivőre hallgatni de emlékezz majd arra amikor idő előtt meghalsz mert kivonnak a fentiek a forgalomból mert te nem fejlődtél és nem váltál alkalmasra az aranykorra sőt megsértődnek emberek hogyha ilyet hallanak tőlem hogy mi az hogy ő nem alkalmas az aranykorra? hát nehogy már az egójának én megmerjen mondani hogy ő nem alkalmas az aranykorra akkor ugye meg szeretném kérdezni ezektől a szuper okos emberektől hogy személyesen az életedben hány embert szerveztél? nem az interneten keresztül oké? Okay. hány ember követ? nem az interneten keresztül tehát az internet az egy online kapcsolat na most az internetes szervezés azt tudod mit jelent? a tisztán internetes szervezés az azt jelenti hogy ezer embert megtalálsz és kettő csatlakozik ezt úgy hívják hogy annyi vásárol kettő ezerből kettő az azt jelenti hogy kétezrelék például nálam ez az arány nem az internetesnek köszönhetően 10ből egy oké? Okay? Nem 1000 ből 2, tehát 500 ből 1, hanem 10-ből 1. Hát úgy baromi könnyű azt mondani, hogy ó, hát hát hány embert követ engem, a követés ugye lájkolt. Like Vagy hány ember van a csoportodban? És? mi a felelősség ott, hogy valaki ben van egy csoportba? semmi, nulla vagy valaki lájkolta like az oldaladat, mi a felelősség? semmi, nulla hány ember rendszeresen ugyanazok az emberek tanulnak nálad? nem ingyen? akkor úgy kérdezem ma Magyarországon nem ingyen és ilyen típusú képzésekben, ami fejlesztő képzés, a PPA-nál tanulnak a legtöbben, nem ingyen hanem pénzért, oké? Okay? na most a gondotok kezdve csak úgy kérdezem akkor nem lehet hogy valamit jól csinálunk? vagy csak mindent te csinálsz jól? tehát most gondold végig, te azt gondolod hogy úgy hogy az életed nincs rendben ezek a területek nincsenek rendben problémáid vannak, ezáltal mivel ember vagy az elnyomást továbbadod bekerülhetsz az aranykorba hát te óriási tévedésbe jesz ez az alap az aranykorba kerülésbe hogy az elnyomást nem adott tovább érted? Mert addig, míg nem lesz aranykor, elnyomás lesz. Világos ez? Tehát egyszerűen lesz addig elnyomás, amíg nem lesz aranykor. És minden ember úgy működik, ha elnyomják, akkor azt továbbadja. ha nem szándékosan akkor is így működünk emberek, így működünk de ha megtanulja hogy a problémáit megoldja akkor a problémák azok feladatok érthető? és egy feladat az nem jelent romló hangulatot tehát kapsz egy problémát, hogy értsed és az lehúzza a hangulatodat rossz hangulatban visz téged a probléma és azért adod tovább a rossz hangulatodnak a, az energiáját kommunikációs formában mert egyszer nem tudsz gondolkodni abban a helyzetben mert rossz hangulatban, van, szó szerint elmegy az eszed szó szerint tehát nem kellene tanulni olyan dolgokat hogy az életedben minden élethelyzetet helyesen oldjál meg azt gondolod hogy csak spirituális dolgokat kell tanulni az életben? hát az a baj hogy ha csak spirituális tanítást kapnak az emberek akkor a spirituális tudásokkal sokkal nagyobb kárt okoznak mintha nem lenne spirituális tudások mondom sokkal nagyobb kárt okoznak mert Szellemileg nagyobb hatással tudnak lenni mindenre azáltal, hogy spirituális dolgokat tanultak. És ezáltal másoknak is nagyobb problémát tudnak okozni. És a mások benne vannak az ötösben, meg benne van a kettesben is hármasban is, négyesben is, mert azok is mások tehát az embernek az kellene lenni az elsőnek a sorban hogy bármi azt tud mondani hogy jöhet, úgy is megoldom érted? de most te nem így élsz hanem attól félsz hogy mi lesz akkor ha meg mi lesz akkor ha meg mi lesz akkor ha és nincsenek megoldásaid miért? ha nincs tudásod tehát ha azt gondolod hogy te tudás nélkül ezeken a területeken lévő tudás nélkül Bejutsz az aranykorba, akkor óriási tévedésben élsz. Óriási tévedésben. És akkor ugye kérdezném, hogy mondjuk itt a tizedikkel együtt hol tanulhatod meg ezeket a dolgokat? Hol tanulhatod meg? a PPH-n kívül? hol? a nyílt akadémián kívül? hol? hol? ha bárhol tanítanák is vagy tanítják is milyen áron? nálunk abszolút megfizethető áron? mondjuk óránként 330 forint ami nem pénz nézd meg hogy elmúlt két évben mennyit emelkedtek az árak mi még nem emeltünk egy forintot se de te szeretsz halogatni, elráérünk még, mi vagy te patófál? nem érünk rá most gondold végig legalább 9 évet kellene tanulni ahhoz hogy ezeken a területeken jártasságod legyen érted? és még akkor is ott van amit én sajnos látok hogy mit tudom én, x idő tanulás esetén hát az emberek még mindig a egójukkal küzdenek az egójukkal és az ego bizonyos fejlődést nem enged nem enged tehát nem enged hogy tovább lépj, érted? ezt látom és akkor az emberek küzdenek az egójukkal pedig ha valakinek csapata van az az egyetlen dolog ami segítheti az egónak a csökkenését mert az emberek nem szeretik az egoistákat nem szeretik és távolságot tartanak az egoistáktól és ha az embernek csapata van, rákényszerül arra hogy az egóját visszafogja, a kényszer pedig nagy úr az egyik legnagyobb úr és minél nagyobb valakinek a csapata annál jobban kényszer érez arra hogy visszafogja az egója, vagy le se fütyülik az emberek, ha nem fogja vissza és ugye mi az egó? nagyon egyszerű az hogy te vagy az első, én, én, én, én, ezt jelenti az egó én, én, én vagyok a legfontosabb. Gondold végig, hogy elérték a nyugati társadalomban, hogy az én, az ego legyen a legfontosabb. És nézd meg, hogy ezáltal hova jutottunk hova? az egész társadalom az visszafelé fejlődik minden szinten még gazdasági szinten is mondok másik példát japánban a háború után sőt még előtte is de egy jó darabig egészen talán a 90-es évekig az volt a fontos hogy az embereknek nem az ego nem az én volt a fontos hanem a közösség tehát hogy minél többet tegyem be a közösségbe tehát gyakorlatilag a közösség az fontosabb volt mint az én és akkor ezt szépen elkezdték megváltoztatni tehát addig míg a közösség volt a legfontosabb addig a japán az egyik legnagyobb fejlődést írta le és szépen elkezdték ezt megváltoztatni nyugati mintára természetesen, amerikai nyomásra és hol van japán ahhoz a fejlődéshez amit produkált évtizedeken keresztül a múltban sehol kínában Megmaradt a közösség. Ott még mindig nem az én, én, én. És nem csak Kínában, hanem még egy jó pár ázsiai országban is ugyanúgy megmaradt a közösség a legfontosabb. És fejlődnek is. Élőkön, ugye Kínában. Ott is, amint át váltanak majd erre az énre átmegy szépen negatívba a fejlődés oké? mint egész Európa, az egész Európa oda jutott hogy a gazdasági fejlődésünk, növekedésünk az minuszos persze nem ezt kommunikálja a kormány hanem ennél sokkal pozitívabb dolgokat mond, de valótlanságot, valótlanságot persze lehet mérni egy gazdasági növekedést, tehát hogy volt egy ilyen növekedésünk, érted? lett egy ilyen visszaesés, persze lehet ehhez a visszaeséshez képest mérni az hogy van növekedés de hol van ehhez? érted? persze lehet azt hazudni hogy jobbak a mutatók mint 19 -ben. igen 19-ben tehát 2019-ben lehet ezt hazudni meg, meg lehet azt is hazudni hogy hát most gondold végig egy magasabb fejlettségi szinten nehezebb nagy fejlődést létrehozni. de egy jócskán visszaesett helyzetben persze hogy lehet ahhoz képest ahol voltunk lent ott a béka segén ahhoz képest egy nagyobb fejlődést mutatni érted és ez csak játék a számokkal tehát itt, amin volt mondjuk egy másfél százalékos gazdasági növekedésünk, de folyamatosan, érted? Mondjuk itt Magyarországon. Tehát igen, egy másfél százalékos. De egy fél százalékos minimum volt az elmúlt években. Visszaestünk, vagy 30 százalékot, érted? Hát lehet, hogy most. Onnan lentről van 3%, érted? Ami tényleg magasabb, mint a másfél százalék volt. De hol vagyunk ahhoz, ahol voltunk? Érted? Tehát ez, ez olyan, mint mikor építesz házat, és megvan a háznak az alapja és most már az a feladat hogy rakjad a téklágat, érted? és ha fölraksz két sort az az alaphoz képest mekkora növekedés, nem? de amikor már csak két sor hiányzik, mely csomó tégla már fönn van akkor az a két sor gyakorlatilag ahhoz képest semmi érted? Tehát mi ott tartunk most egész Európa, hogy volt körülbelül egy 30%-os visszaesés. Ha azt mondják, hogy ennél kevesebb volt átlagosan, akkor azok hazudnak. Hát teljes üzletágok leálltak. És nem rövid időre. És azóta is bizonyos üzletágok nem tértek tehát nem tudtak fölállni még, mindig mondok példát, jó? tehát én nem emlékszek ilyenre a 80-es évek, nem, a 70-es évek óta tehát a 70-es évek óta nem emlékszem ilyenre, bementem szombaton az egyik ismert üzletláncnak a ilyen közepes áruházába ez élelmiszer elsősorban meg vegyi akármi stb. tehát ugye milyen üzletláncról beszélek hát ugye üzletláncok ilyen típusúak a Tesco, a CBA, a spára stb. stb. a Lidlő stb. és bementem az egyikbe és akartam venni cipőboxot és az ugye hol van? Hát a vegyszerek meg ilyenek környékén. Sehol egy cipőbok, semmilyen. Semmilyen szín. A polcok töküresek. Hosszú métereken keresztül a polcok töküresek, érted? Tudom, mikor a 70-es években láttam ilyet utoljára, vagy talán a 60-as években mit tudom én? ott ahol a vegyszerek voltak töküresek, ott ahol a zsebkendők ilyes, töküresek, érted? semmi ami azt jelenti hogy gyakorlatilag egy-egy termék oda volt rakva, de nem minden termék mert, mert a termékek nagy része nem volt tehát pont amiket akartam venni nem voltak, érted? ez most szombaton volt ezt úgy hívják hogy áruhián érted? elindult ja? és akkor még aznap beszélünk egy rokonunkkal és ő akart venni bizonyos termékeket ugyanúgy ilyen üzletláncban, kettő is, kettőbe is ment és nem tudott venni ahol eddig simán vásárolt, érted? olyan típusú terméket amit akart venni és nem volt tehát ő konkrétan mondjuk laktózmentes tejet akart venni mert olyan vendég jött. és nem kapott laktózmentes tehet, érted? és eddig még olyan nem volt hogy ne lett volna ilyen tehát ez az a szuper gazdasági növekedés hogy elkezdődött az üres polcok Há nem hogy már azt mondja nekem erre valaki hogy ez gazdasági növekedés hogy a polcok elkezdtek üresek lenni nem az élelmiszer polcokat mondom hanem az olyan termékeket amit távolabbról hoznak, érted? nem értek ide nem értek ide tehát most miért mondom? hát mert olyan világ van, elindult egy olyan világ ahol nem kevesebb problémát lesz hanem több nem kevésbé fognak lehúzni a dolgok hanem jobban le fognak húzni és onnantól kezdve gondold végig hogy nem szükséges az hogy az ember tudjon tehát te úgy akarsz bekerülni az aranykorba 2035-re legkésőbb hogy végig addig problémákkal küzdesz hát ha ezt hiszed hogy ez így bekerülhetsz akkor te elmebeteg vagy nem tudok más mondani Tehát attól, hogy, hogy mit tudom én, fogod és én ezt a szedlacsikot nem hallgatom. Ne hallgass, de nem fogsz bekerülni az aranykorba. Ennyi. Oké? Okay? És nem azért mondom még egyszer, mert én mondom, hanem azért, mert nem engedik be azokat az embereket, akik elnyomóskodnak. Márpedig, ha neked problémáid vannak, te Elnyomós koc, kész pont. Oké. Okay. Gondold végig, milyen rendszerességgel, idegesített fölmagad, vagy válsz mondjuk. Milyen fásultá. Nem lehet, hogy nem idegesített föl magad, csak éppen belefásulsz a problémába. Ami azt jelenti, hogy nézel kifelé a fejeden, mintha mint nem is látnál semmit. Ami azt jelenti, hogy vannak problémáid. Vannak. És nem az lenne jó, hogyha képes lennél megoldani a problémáidat? persze tanulod majd ezt a tizedik területet is, tanuljuk folyamatosan és azt is hogy hogyan legyen a javadra ez a tizedik terület azt is tanuljuk de mit mond a jó Isten? segíts magadon és akkor megsegítelek, nem? de az emberek nem ezt csinálják hanem várják hogy majd a jó Isten megsegíti őket, mire föl? jelen állásban ha azt mondanánk hogy na most ki juthat be az aranykorba itt a bolygón akkor hát nem lenne tízezer ember tízezer oké? Okay? az egész bolygón mondom nem lenne annyi hát nem lenne annyi az egész bolygón és az a helyzet hogyha körülnézel az emberek nem mintha az elmúlt két évben nem okosodtak volna hanem mintha elhűltek volna, nem? tehát mintha több lenne mára hülye mint két évvel ezelőtt tehát a mintha ilyen óriási tempóval szaporodtak volna az elhűltek a az elmúlt két évben, nem? és akkor beszélnek olyanról, hogy mi lesz nyolc év múlva az interneten, beszél, mit tudom én olyan ember akinek a szavára adnak hogy mi lesz nyolc év múlva én kiröhögtem, érted hogy mi. arról beszél hogy mi lesz nyolc év múlva hát szó szerint miért? Mert ő aztán biztos hogy nem tudja mi lesz 8 év múlva sőt azok sem akik mondták neki hogy mi lesz 8 év múlva azok se tudják tehát ele volt kezdődik hogy ma a világban akik hatalmon vannak meg lehet nézni őket egy sem jó állapotú egy sem tehát egy sem most onnantól kezdve gondold végig hogy nem jó állapotú problémáik vannak a hatalmon szinte megoldhatatlan problémáik vannak ott a hatalmon folyamatosan vannak problémáik ami azt jelenti hogy nem is tudnak jó állapotúak lenni és egy rossz állapotú ember aki hatalmon van azt bizonyos nagyon-nagyon negatív entitások képesek arra hogy teljes egészében a tudatuk felett átvegyék az irányítást és ne úgy működjenek ahogy ők Akarnak, hanem úgy ahogy ezek a negatív entitások akarják és mivel rossz állapotban vannak fogalmuk nincs, sőt ilyen esetben még azt is megcsinálják ezeket a ezek a negatív entitások mivel ezt is meg tudják csinálni mert ugye a hatalma lévők nem olyan sokan vannak, nem az az emberiség nagy része aki hatalmon van azt is megcsinálják hogy rájuk szabadítanak olyan ö, entitásokat amit úgy hívnak hogy démon érted? tehát a démon nem rendelkezik önálló gondolatokkal, az nem egy lélek a démon az egy szellemi entitás amit úgy, ami úgy működik mint egy robot, parancsot teljesít oké? Okay? tehát ami azt jelenti hogy létrehozták szellemi úton tehát szellemi úton létrehoznak egy, mondhatjuk azt hogy egy mű szellemet tehát egy robot szellemet gondold végig akkor milyen fejlettséggel képesek? az emberek is meg tudják ezt csinálni, de általában sok ember tudja ezt megcsinálni egyszerre tehát létrehoznak egy robot szellemet, ez a démon beprogramozzák hogy mit csináljon, közben természetesen utasítást is tudnak neki adni ha szükséges és gyakorlatilag ráküldik az adott hatalmon lévő személyre és az a démon átveszi az irányítást az illető felett, az illető nem tudja ezt csak ha valakinek van olyan képessége a környezetében aki netántán azt mondaná neki hogy te hatalmon lévő szemét, talán le kéne venni rólad a démont mert van rajtad szóval lényeg az hogy ezért van az hogy amikor még nem voltak hatalmon ezek az emberek látszólag tök normálisan működtek és még látszólag etikusan is működtek. És ezért meg is mertek ígérni dolgokat az embereknek. De már nem, a, nem önmaguk, a önmaguk felett az irányú, irányítók, hanem egy démon, egy beleköltözött démon, irányítja őt amely pontos program illetve útmutatások alapján működik és nyilvánvaló hogy egy ilyen programozott démon ez természetesen úgy van megcsinálva hogy a környezetben azért ne, ne nagyon tűnjön föl hogy démoni irányítás alatt áll tehát magyarul, ugye, ha klasszikus démoni működést néztek, akkor azt látjátok, hogy az illető ilyen, ilyen dühkítöréseket, meg mindenféle izét produkál, ilyen, mint a kettő személyisége lenne, és ugye jön egy pap, és akkor leveszi róla a démont, ha még tud ördögötűzni. de az nem egy programozott ilyen démon volt hanem az egy elszabadult robot érted? elszabadult démon tehát egy programozott démon aki speciálisan adott személyre van programozva az nem produkál ilyeneket csak olyanokat amit neki csinálnia kell tehát magyarul olyan dolgokat amivel nem hívja föl magára a figyelmet, világos ez? És az emberek azt hiszik, hogy az illető megváltozott. Ami valóban igaz, megváltozott, csak nem ön szántából. Oké? Okay? és az összes hatalmon lévő esetében vagy csak nem, nem, nem az összes, de csak nem az összes hatalmon lévő esetében erről beszélhetünk, oké? Okay? ami a legtöbb esetben egy démont úgy lehet leszedni hogy ott van az a személy és egyszerűen kiráncigálja a démont abból az emberből szó szerint, érted? tehát ami azt jelenti hogy az általában táv megoldással nem működik mert nagyon arra van programozva az a dévon hogy minden áron ragaszkodjon az ottlétéhez szóval a lényeg az hogy érdekes világot élünk ne csodálkozz hogy nem úgy működnek a dolgok ahogy szeretnéd vagy ahogy régen működtek amikor jobban működtek de hát amikorra kell addigra úgyis megoldódnak a dolgok de hiába oldodnak meg a dolgok ha az emberek nem hajlandók fejlődni mert azt gondolják mert a média ezt nyomja hogy mi lesz 5 év múlva meg 20 év múlva meg 50 év múlva abszolút nem úgy lesz, tehát amikor ilyenekről hallok hogy mi lesz majd évtizedek múlva vagy 8 év múlva vagy 20 év múlva érted? Hát jókat nevetek rajta köszönöm szépen a figyelmeteket nézz utána annak hogy pontosan mennyiért tudsz itt tanulni egyébként 9800 forint havonta nézz utána annak hogy mennyi az első havi tandíjunk? egyébként 19700 forint, nézz utána annak, hogy mennyi időt tanulhatsz itt, ugye 30 óra nézz utána annak, hogy milyen napokon vannak az élőadások szerdán és vasárnap este illetve vasárnap délután és annak is utána tudsz nézni, hogy hol tudod elutalni a tandíjat, jó? tehát a képzések főmenüben ott vannak, de ha nem tudnád igénybe venni mondjuk élőben a képzéseket semmi gond, mert felvételről is igénybe tudod venni illetve le is tudod tölteni a képzéseket, ha szükséges, úgy látod köszönöm szépen a figyelmeteket 25 perc szünetet követően személyiségfejlesztő kócsképzésünk van amivel segítesz magadon, hogy tudjál bánni önmagaddal tudjál bánni a pároddal, szüleiddel, gyerekeiddel és másokkal oké? Okay? tehát ezen a négy területen fejlődhetsz Hogyha ezek, ezen a képzéssel részt veszel, amit most tartunk. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönöm szépen!